אנחנו נתחיל עם מטבע הוגן ואנחנו נטיל אותו ארבע פעמים. השאלה הראשונה שנשאל היא, מהי ההסתברות המדויקת לקבל בדיוק ראש אחד? וזה אחד מהדברים המבלבלים האלה כאשר מדברים על צד של מטבע. ולא תמיד מצליחים לשמור על עקביות. אנחנו מתפתעים לומר לכם להשתמש במה שמתחשק לכם, אז אפשר להשתמש ביחיד ואז זה ראש. אבל בדקנו קצת את הנושא, קראנו קצת באינטרנט ונראה כי כאשר מדברים על מטבע, אתם באמת אמורים לומר ראשים. זה קצת קשה עבורנו, אבל נשתדל להמשיך עם זה הלאה. אז מה ההסתבות לקבל בדיוק ראש אחד? אנחנו נסמן ראש במרכאות, רק כדי להדגיש כי מדובר כאן על של מטבע, וגם ברבים ראשים של מטבעות. נראה לי למה אנחנו מתכוונים. נחשוב כמה ניתן לקבל מ-4 התעלות של מטבע. תהיה לנו התעלה אחת, ואז עוד התעלה, ואז אחר כך עוד ואז התעלה נוספת. בתלה הראשונה יש שתי אפשרויות, יכולה להיות ראש או זनב. בתלה השנייה יש שתי אפשרויות, יכולה להיות ראש או ז בתלה בתעלה השלישית יש שתי אפשרויות, יכולה להיות ראש או ז ובבתלה רביעית יש שתי אפשרויות, יכולה להיות גם ראש או ז כלומר, יש לכם 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2, וזה שווה ל-16 אפשרויות. 16 תוצאות אפשריות, כאשר מטילים מטבע 4 פעמים. 16 תוצאות אפשריות. כל אחת מהתוצאות האפשריות תהיה 1 חלקי 16. אם אנחנו רוצים לומר, ההסתברות, אנחנו לא נדבר על הראש האחד הזה, אם אנחנו רק ניקח... אולי לדבר זה שכאן יש שלושה ראשים, זה בדיוק אותו רצף של אירועים. זאת תהיה התלה הראשונה, התלה שנייה, התלה שלישית, התלה רביעית, נקבל בדיוק את זה. זה אחד מתוך 16 אירועים אפשריים. כאשר סיימנו עם זה, נחשוב כעת, כמה מתוך 16 אפשרויות המעורבות נותנות בדיוק ראש אחד. אנחנו יכולים לרשום אותם, אתם יכולים לקבל את הראש שלכם, אז זה יהיה שווה להסתברות לקבל את הראש הראשונה. водаي استبوت لكבלת הרוש בתלה שנייה водаي استبوت لكבלת הרוש בתלה שלישית זכרו בדיוק רוש אחד שום דבר לפחות אחד בדיוק רוש אחד אז היסטبوت בתלה שלישית וכת אפשרות لكבלת הרוש בתלה רביעית זנב רוש וזנבות אנחנו כבר יודעים מה יסטبوت لكل אחד מהדברים האלה יש לנו 16 רועים אפשריים כל אחד מאלו הוא אחד מתוך 16 אירועים האפשריים, אז יהיה 1 חלקי 16, 1 חלקי 16, 1 חלקי 16, ו-1 חלקי /16, 16. אנחנו בעצם אומרים כי ההסתברות לקבל בדיוק ראש אחד, היא דבר כמו ההסתברות לקבל ראש בהתעלה הראשונה, או ראש שנייה, או ראש בהטלה השלישית או ראש בהטלה הרב kavית יותר. אנחנו יכולים לחבר את ההסתברויות של הדברים השונים האלה בגלל שהם בלתי תלויים. כל שניים מתוך הדברים האלה אינם יכולים להתרחש באותו הזמן. אנחנו צריכים אחד מהתרחישים האלה, אנחנו את האלה. 1 16 ועוד 1 16 ועוד 1 חלקי 1600 1 16. זה נותן 4 כפול. שלם. אנחנו עשינו זאת בהתאם להנחה, אתם תקבלו 4 חלקי 16, שזה שווה ל-1 חלקי 4 ל-4. די ברור. כעת נשאל שאלה מעט יותר מעניינת. נשאל את עצמנו מה ההסתברות לקבל בדיוק שני רשים. יש שתי דרכים בהם, ניתן לחשוב על כך. אחת היא בדרך, בדרך המסורתית, הדרך שאנחנו מכירים, מספר האפשרויות. אפשרויות שוות סיכוי. ניתן להשתמש במתודולוגיה הזאת, רק ברheammen שזה מטבע או גן. אז בכמה מתוך כלל האפשרויות האלה, יש לנו שני ראשים? סך הכל האפשרויות שוות הסיכוי, אנחנו יודעים כי יש 16 אפשרויות שוות סיכוי. בכמה מתוך אלה יש שני ראשים? במעשה אנחנו מקדימים את הזמן, אנחנו חסכנו זמן. כי הציע Cat clearoutor刚才 16 meal. בכמה מתוך אלה מעורבים שני ראשים? בואו נראה. זה שכאן יש לו שני ראשים? זה שכאן יש לו שני ראשים? זה, שני ראשים, זה ש כאן יש לו שני רשים. נראה לי לזה שכאן יש שני רשים. וגם לזה שכאן יש שני רשים. ועכשיו גם לזה שכאן יש שני רשים. אנחנו חושבים כי סיימנו אחרי זה. יש 1, 2, 3, 4, 5, 6... שש אפשרויות בהן יש בדיוק שני רשים, כלומר 6 חלקי 16 אפשרויות שוות סיכוי לקבלת בדיוק שני רשים. יש לנו ומה זה של 3 חלקי 8 לקבל בדיוק שני רשים. זה די דומה למה שעשינו בעבר. אבל אנחנו כן חושבים על דרך, אבל לא נצטרך לכתוב את כל האפשרויות. הסיבה, כי זה שימושי, כי אומנם אנחנו הולכים לעשות תלות, אבל אם היינו עושים הרבה יותר לטלות, אין מצב שינו כותבים ככה את כל אפשרויות. אנחנו באמת חייבים למצוא דרך אחרת לחשוב על כך. הדרך הנוספת לחשוב על כך היא, ברור כי אנחנו מדברים בדיוק על שני ראשים, אתם יכולים לדמיין מה יש לנו בארבעה התלות. התלה אחת, התלה שנייה, התלה שלישית והתלה לוויעית. אלה הן התלות. אתם יכולים לראות את התוצאות של התלות. ואם אתם תקבלו פעמיים רוש, אתם יכולים להגיד, אנחנו מקבל רוש אחד. ב-1 מהמצבים האלה. ואחר כך ראש אחר, אחד במצב אחר. אז כמה, אם אנחנו נבחר את הראשון, אתם יודעים כבר. אתם יכולים להגיד, יש לנו סוג של ראש אחד ויש לנו ראש שני. אבל אנחנו לא רוצים שאיכשהו תחשבו שאלה הם הראש מהטלה הראשונה או הראש מהטלה מה ראשים, שם לאחד מהרשים. ואנחנו שם לראש השני. אנחנו נראה מספר שניות שאנחנו בעצם לא רוצים אנחנו לא רוצים למנות כפול את המצב ראש 1 וראש 2 זנב זנב וראש 2 וראש 1 זנב זנב עבור המטרה שלנו, זה בדיוק אותה תוצאה כלומר אנחנו לא רוצים ספירה כפולה, תהיה לנו ספירה כפולה עבור זה אבל אם נחשוב על זה באופן כללי בכמה התעלות שונות יכול הראש הראשון להופיע? יש לנו ארבע התעלות שונות בהן יכול להופיע הראש, הראש הראשון יש לנו ארבע אפשרויות ארבע אתלותו, ארבעה מקומות, בהנו יחולו פיה. רוש, הרוש הראשון ניקח מקומ באחד מהארבעה המקומות האלה. אני אקח כי הרוש הראשון פיה באתלט שלישי. אז בכמה מקומות שונים יחולו פיה הרוש השני. הראש הראש המקומות, אז הרוש השני יכול להיות רק בשלושת המקומות השניים. אז הרוש השני יכול להיות רק, נסמנים בצבע אחר, נחמד, יכול להיות רק בשלושה מקומות שונים. הוא יכול להיות באחד מאלה שכאן, כל אחד משלושת המקומות האלה. כאשר חושבים על זה במונחים של ראשון, אנחנו לא רוצים לומר שהראש הראשון למעשה עדיף, כי נכנע אותם ראש A וראש B. מה, ש... מה שאנחנו נדבר עליו זה הודות ההטלה הראשונה והטלה השנייה, אז זהו הראש A וזה שכאן הוא ראש B. אם יש לכם במיוחד, הכוונה היא כי הרשים האלה זהים לחלוטין. התוצאות הן שונות. אבל הדרך בה דיברנו על זה, זה נראה כמו 4 מקומות בהם, אנחנו יכולים לקבל את הראש A הזה, ויש 3 מקומות שאנחנו יכולים לקבל את הראש B הזה. אם תכפילו את כל הדרכים השונות, אתם יכולים לקבל את כל התרחישים האפשריים. אלה הן 4 מקומות שונים, 4 מקומות שונים וזה 1 מה-3 מקומות. תקבלו 12 תרחישים אפשריים, אבל יש רק 12 תרחישים, אם אתם תשתמשו בזה כשונה מזה. נרשום את זה מחדש עם הכינויים החדשים. זהו הראש A, זהו הראש B. זהו הראש B, זהו הראש A. יהיו רק שני מסר תרחישים שונים. אם אתם תשתמשו בשני הדברים האלה כשונים לחלוטין מהיסוד, אבל אנחנו לא. אנחנו למעשה ספרנו כפול בגלל שאנחנו יכולים להחליף את שני הראשים האלה ולקבל בדיוק אותה תוצאה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לחלק בשתיים. אתם רוצים לחלק בכל הדרכים השונות שאתם יכולים להחליף בהם שני דברים שונים. אם היינו שלושה רשים כאן הייתם חושבים על כל הדרכים השונות שאתם יכולים להחליף שלושת דברים שונים. אם היינו ארבעה רשים כאן כל הדרכים השונות בהן כיתן להחליף ארבעה דברים שונים. יש לכם את ה-12 תרכישים השונים האלה. אם אתם לא יכולים להחליף אותם אבל אתם רוצים לחלק בכל הדרכים האפשריות שניתן להחליף שני דברים, תקבלו 12 לחלק ב-2 זה שווה ל-6. שישה תרכישים אפשריים. תרכישים שנחשבים שונים לחלוטין מהיסוד שניתן להחליף ביניהם. אתם מניחים כי ראש A וראש B ניתנים להחלפה. אלה תהיה נעבורנו תוצאות זהות. בגלל שהם באמת רק רשים. יש לנו שישה תרחישים שונים. אנחנו יודעים כי יש סך הכל 16 תרחישים שווי סיכוי. אז אנחנו יכולים להגיד כי ההסתברות לקבל בדיוק שני רשים היא 6 כפול. שישה תרחישים, וניתן לעשות זאת גם בעוד כמה דרכים, יש שישה תרחישים שנותנים לנו שני רשים מתוך 16 אפשרויות, או שניתן לומר שיש שישה תרחישים אפשריים, וההסתבות של כל אחד מהם מהתרחישים היא 1 חלקי 16, אבל בכל דרך תקבלו את אותה תשובה.